ورجعنا لكم بحلقه جديده، حلقه اليوم ان شاء حلقه ان شاء الله حلقة اليوم بنسولف عن الموضوع اللي هو الفراق، أتوقع انه كل شخص حس بهذا الموضوع اللي هو الفراق بعد فقدان شخص عزيز عليه، ان كان مثلا ابوه ولا امه ولا اخوه ولا اخته، ولا مثلا صديق عزيز عليه، في الاول هذا الشخص حزن بعد فقدان هذا الشخص، فعشان كذا في حلقه اليوم بتكلم عن هذا الموضوع بشكل سريع وبشكل بسيط لا يتعدى دقيقه، في الاول هذا الشيء مكتوب، وخليني انا اعطيكم قصه قصيره مقارب لهذا الموضوع. قبل اسبوع من الان توفي عمي صار وهذا الشخص صراحه عزيز علي مره لانه هذا الشخص كنت دائما اقعد معاه يعني طول حياتي معاه، يعني من يوم ما كنت انا ثاني ابتدائي. طبعا انا قلت انه ثاني ابتدائي بس كذا يعني تقريبا يعني انا ما ادري ثاني ابتدائي ولا ثالث ابتدائي، لكن كنت في عمر يعني مقارب لهذا العمر او لهذا السن، فبس هذا الكلام للتوضيح. الى ان قبل يتوفى قبل اسبوع ان كان مثلا قاعده في البيت او إن كان مثلا نطلع مباريات او كان مثلا نطلع نشرب شاهي او نتغدى او نتعشى، طول حياتي مع هذا الشخص، فيوم سمعت خبر وفاته حسنت صراحه، فعشان كذا انا الان قاعد اتكلم عن هذا الموضوع لاني متاكد انه في شخص حس بموضوع اللي هو الفراق بعد فقدان شخص عزيز عليه، فعشان كذا انا طلعت الان قاعد اتكلم عن هذه القصه بشكل قصير، وان شاء الله انه تكون هذه الحلقه لها فائده وفي نفس الوقت عجبتكم، ولا تنسوا اللايك والشير والاستمرار وكذا يكون خلصنا ويلا سلام.